בואו נפתור כמה משוואות ריבועיות בעזרת פירוק לגורמים. נניח שנתון לנו x בריבוע ועוד 4x שווה ל-21. הנטייה הטבעית שלנו יכולה להיות לנסות להוציא החוצה את ה-x, ואיכשהו להשוות את זה ל-21, אבל זה לא יוביל אותנו לשום מקום. זה עלול לגרום לנו לעשות פעולות שהן לא באמת מוצדקות. מה שאנחנו באמת צריכים לעשות כאן הוא כל הביטוי הריבועי לצד אחד של המשוואה, נשים אותו בצד שמאל. בואו נכנסה 21 משני האגפים של המשוואה. אגף שמאל הופך להיות X בריבוע, ועוד 4X פחות 21. ואגף ימין הופך להיות 0. איך נפתור את זה? זוהי משוואה ריבועית. יש לנו ביטוי ריבועי ששווה ל-0. והדרך לפתור זאת היא באמצעות פירוק לגרומים של הביטוי, כך שכל אחד מהגרומים יכול להיות שווה ל-0. איך נעשה זאת? ראינו בסרטון הקודם שאנחנו צריכים למצוא שני מספרים שמכפלתם שווה ל-21 והסכום שלהם שווה ל-4. כלומר הסכום A ועוד B צריך להיות שווה ל-4 כיוון שמכפלתם שלילית הסימנים שלהם חייבים להיות מנוגדים. בואו נראה. המספרים שקופצים לעין הם 7 ו-3. אם ניקח מינוס 7 ו-3 נקבל מינוס 4. לכן בואו ננסה את 7 ואת מינוס 3. ה-a וה שלנו הם 7 ומינוס 3. המכפלה שלהם היא מינוס 21. והסכום שלהם הוא 4. כך שאפשר לשכתב את המשוואה כאן, בתור x 7, כפול x פחות 3, שווה ל-0. כעת, אפשר לפתור אם נשים לב שיש לנו כאן שני גדלים, שמכפלתם שווה ל-0. זה אומר שאחד מהם או שניהם צריך להיות שווה ל-0. x ועוד 7 שווה ל-0, זאת העוד x, או ש-x פחות 3 שווה ל-0. אפשר לחסר 7 משני האגפים של המשוואה, ונקבל ש-x שווה ל-7. וכאן אפשר לחבר 3 לשני האגפים של המשוואה, ונקבל ש-x שווה ל-3. כך ששני המספרים האלה הם פתרונות של המשוואה. ואפשר לבדוק זה. מינוס 7 בריבוע שווה 49, ומינוס 7 כפול 4 זה מינוס 28, שזה אכן שווה ל-21. ואתם מוזמנים לבדוק בעצמכם את 3. בעצם בואו נעשה את זה ביחד. 3 בריבוע זה 9, ועוד 4 כפול 3 זה 12, 9 ועוד 12, אכן שווה ל-21. בואו נפתור עוד דוגמאות. נניח שנתון לנו x בריבוע ועוד 49 שווה ל-14x. שוב, בכל פעם שנתונה לנו משוואה כזאת, צריך להעביר את כל האיברים לאגף אחד ולהישאר עם ה-0 באגף השני. זאת הדרך הטובה ביותר לפתור משוואה ריבועית. כעת, נחסר מינוס 14x משני אגפים. אפשר לכתוב את זה x בריבוע 14x ועוד 40 ותאישה. שווה ל-0. כמובן, 14x פחות 14x זה 0, והגודל הזה פחות 14x הוא הגודל הזה. כעת אנחנו צריכים רק על שני מספרים שכאשר... אנחנו מכפילים אותם, מקבלים 49, וכאשר אנחנו סוכנים אותם, מקבלים מינוס 14. ראשית, הם צריכים להיות בעלי אותו סימן, כיוון שזהו מספר חיובי. הם יהיו שליליים, כיוון שהסכום שלהם שלילי. ויש כאן משהו מעניין. 49 הוא ריבוע שלם. הגורמים שלו הם 1, 7 ו-49. כך שאולי 7 לנו. או אולי אפילו מינוס 7 היה תימנו, והוא אכן מתאים. מינוס 7 כפול מינוס 7 זה 49. זה מינוס 7 ועוד מינוס 7 זה מינוס 14. יש לנו כאן תבנית. יש לנו 2 כפול מספר, ולאחר מכן המספר הזה בריבוע, זהו ריבוע שלם. זה שווה ל-x לש... פחות 7 כפול x פחות 7 שווה ל-0. חשוב שלא נשכח את החלק הזה, אפשר גם לכתוב זה בתור x-7 בריבוע שווה ל-0. כך שזה ריבוע שלם של בינום. כעת, אם x-7 בריבוע שווה ל-0, נוציא שורש ריבועי משני אגפים ונקבל ש-x-7 שווה ל-0. אפשר לומר פעמיים, x-7 שווה ל או ש-x-7 שווה ל אבל זה מיותר. קיבלנו פשוט ש-x-7 שווה ל-0, וכשנחבר 7 לשני אגפים נקבל ש-x שווה ל-7. יש כאן רק פתרון אחד. בואו נעשה עוד דוגמה בוורוד הפעם. שנתון לנו x בריבוע פחות 64 שווה ל -0. זה נראה מעניין. אולי משהו כאן מצלצל אה, לכם מוכר, אין כאן איבר x, אבל אפשר לחשוב על הביטוי כאילו יש לו איבר x, אפשר לשכתב את זה בתור x בריבוע 0x פחות 64. במקרה הזה נחפש שני מספרים, שכאשר מכפילים אותם מקבלים מינוס 64, ושכאשר סוכמים אותם מקבלים 0. המכפלה שלהם היא מספר שלילי, נכון? זהו a כפול b, וזה מספר שלילי. מכאן שהסימנים של המספרים הללו מנוגדים. וכאשר מחברים אותם מקבלים 0, כלומר a ועוד מינוס b שווה ל-0. או במילים, במילים אחרות a שווה ל-b. יש, יש לנו כאן את אותו מספר, אבל בסימן מנוגד, כלומר מספרים נגדיים. מה הם יכולים להיות? מחפשים שני מספרים באותו גודל וסימן מנוגד, מספרים נגדיים. ו64 שווה בדיוק ל-8 בריבוע. אבל יש לנו מינוס 64, כך יש לנו 8 ומינוס 8. אם נחבר יחד, אכן נקבל 0, כך שזה יהיה x פחות 8 כפול x ועוד 8. לא חייבים לעשות כל פעם את כל התהליך שעשינו כאן, אתם מסוים כבר לזכור, יש לנו a ועוד b כפול a פחות b זה שווה ל-a בריבוע פחות b בריבוע. כך שאם אתם רואים ביטוי שמתאים לתבנית הזאת, a בריבוע פחות b בריבוע, אפשר מיד לראות שזה שווה a ועוד b, במקרה הזה a הוא x וb הוא 8, כפול a פחות b. בואו נפתור עוד כמה בעיות, לא נגלה לכם מראש מה היו של הבעיות אבל. נחליף צבע. זה כבר נהיה מונוטוני. נניח שנתון לנו x בריבוע פחות 24x ועוד 144 שווה ל-0. ובכן, 144 במקרה שווה ל-12 בריבוע, ובאופן מחשית זה שווה ל-12 כפול 2. זה גם יכול להיות שווה מינוס 12 בריבוע, מינוס 12 כפול מינוס 12. וזה מינוס 12 ועוד מינוס 12. כך שאפשר לכתוב את הביטוי בתור x פחות 12, כפול x פחות 12 או x פחות 12 בריבוע. ואת זה נשווה ל-0. זה יהיה שווה ל-0 כאשר x פחות 12 שווה ל-0. אפשר לומר שכל אחד מהביטויים عليه יכול להיות שווה ל-0, אבל זה מיותר, כי עם אותו ביטוי. אם נחבר 12 לשני האגפים של הביטוי, נקבל ש-x שווה ל-12. אבל רגע, בבעיה הקודמת פירקנו לגורמים. אבל למעשה לא פתרנו את המשוואה. זה צריך להיות שווה ל -0. בואו ניקח צעד אחורה ונחזור למשוואה הזאת. האופציות היחידות שהביטוי הזה יהיה שווה ל-0 הן אם x פחות 8 שווה ל-0 או אם x ועוד 8 שווה ל-0. נחבר 8 לשני האגפים של המשוואה הזאת, נקבל ש-x יכול להיות שווה 8 ונחסר 8 בשני האגפים של המשוואה הזאת ונקבל ש-x יכול להיות גם שווה ל-8. בואו נפתור עוד בעיה. כדי לתרגל את זה ממש טוב ושהדברים יישבו טוב טוב בראש. נפתור עוד בעיה. נניח שנתון לנו 4x בריבוע פחות 25 שווה ל-0. אתם אולי רואים את התבנית. זהו a בריבוע וזהו b בריבוע. ויש לנו תבנית של a בריבוע פחות b בריבוע. במקרה הזה a שווה ל-2x, נכון? זהו 2x בריבוע. ו יש יהיה שווה 5. כשיש לנו A בריבוע פחות B בריבוע, זה שווה ל-A ועוד B כפול A פחות B. במקרה זה אומר ש x בריבוע פחות 25 יהיה שווה 2 x 5 כפול 2X פחות 5. וכמובן כל זה צריך להיות שווה ל-0. והביטוי הזה יהיה שווה ל רק אם 2X 5 שווה ל-0. או ששני x פחות 5 שווה ל-0. ואפשר לפתור כל אחת מהמשוואות הללו. אפשר לחסר 5 משני אגפים ונקבל ששני x שווה ל-5. כעת נחלק את שני אגפים ב-2 ונקבל פתרון שהוא מינוס 5 חלקי 2. וכאן אם 5 לשני האגפים, נקבל ששני x שווה ל-5. נחלק את שני אגפים 2 ונקבל ש-x יכול להיות גם שווה ל-5 חלקי 2. שני הפתרונות הללו מקיימים את המשוואה.